Za náma stojí letenské kivadlo. Je to pomník, který vyrostl v roce 1991. Do 60. let tam stál Stalinův pomník, který až v roce 1962 odstřelili dynamitem. Pak jsme vyšli nahoru podívat se na kevedlo zblízka. Sice jsme se zapodili jako blázen, ale uznejte sami, že tohle fakt stojí za to. A teď jdeme na pivo. Tak čau. tak čau. Výborný. Jo, super. Jak často chodíte sem na, na letno? Hele, teď upřímně, společně jsme tady po třetí asi. Aha, jo, jo. ale v létě je to tady prostě super, je tady spousta fajn lidí, a přitom to tady není nadspaný, mají tady pivo dobrý, krásný výhled, krásný výhled. Nejlep, nejlepší výhled prostě, co se dá v Praze najít pomalu, uh -huh, určitě no, je taková pohodová atmosféra tady. <laughs>